Intressepolitiska aktiviteter Järvaveckan anordnas av Stiftelsen The Global Village Vår ordförande Annika Hessler deltog i panelsamtal på temat Hur det är att leva med funktionsnedsättning i Sverige idag Annika lyfte vikten av att införa FKB Internationella funktionsrättsdagen äger rum den 3 december I år bjöd vi in politiker från de åtta politiska partierna på ett digitalt samtal